يقول ابو جبريل سلم واستلم، الوقت الغير الوقت والطالب غالي، ومن تحس يا صاح ما ظني سلم، ولا هدية يعطي السر الحالي، هدي ما يتم اليوم باكر لن يتم، هذا الخلاصه أنت يا العفاهية، في شعري الحكمة وما وفيت ما اوتيه لقمان الحكيم يا كل من يمشي على مهل سم لا تحسوا مني الامن دايم والنعيم الامن مكسب عند من ربي رحم انسان جاهد على الصراط المستقيم مع كل من يلباس امامه ملتزم صالح تحطونه على المسجد ومقيم أو من دخل فيه المرض كلكم سقيم بعض الفجر فيه خلاك سقيم آه كلا ولا كل ما انغزر جواغنهم حيا ان يصبح معنا من غازي غاني والبعض بايدهم مع من قرهم والبعض لا يدهم ولا هو حق والبعض ما يفهم و البعض في صحوات طريقهم ونطام، والبعض نائم منا وما تصحى بالرايم. كم يا رجل عاصي بعمره ما ندم، يتبوع. مسامح ما ينتقم عزيز في نفسه وفي اصله كارم والجيد الجيد بايحمل لطم ولا لطوم والفصل بفارع وهو اكبر غريب هذا طباع الفاصله فرح لو تهم سخيف يصبح لاك ما مبتسم في ظاهره والغيم ربي به عالي. جرح الخيانه جرح صعب ان يلتئم. واختر عدو ياتيك في صورة حميم هذا كلامي يعلم ذي ما علم. واضح ولا يحتاج قولي سيني والقفا قط غيلا كرع ما والماقوله المقولاة بالصميم يا هاجس تمم ويا يا استلم كلام من شاعر حلمي لهم ناهيم و الختم صلوا على النبي بختم و عيسى ما مختوم